A ještě pro pana ministra Vesra je tady No, tak s panem Heitmanem máme výhodu, že jsme v parkůnském kraji máme první. Pane ministře, od správného a srdečního na nemůže více utěšit, než koňák, který z sám na pola ruku na Děkuji Děkuji, děkuji a stejně tak i pro vás na trošku zansání parperníčků z parkurického kraje. No tak, Velmi zvláště, když mi pan Ejtman kontrole, že to opravdu z tohoto kraje, jsou určitě, já jsou že to není... ...jde to zcela určitě výborné. <tějí> výborné> Vážený zácný hosté, pane ministře Barto, pane ministře Besre, PESŘE, tak se češtiny. Vážený pane ministře kultury, vítám vás zde jménem nejen svým, jménem občanského sdružení Nádraží nedáme, i všech občanů Ústí nad Orlicí a vlastně i všech občanů České republiky, kteří podepsali naši petici za záchranu nádražní budovy, kterou za rok podepsalo 17,5 tisíce občanů. V roce 2003 jsem se naprostou náhodou dozvěděl o tom, že by tato budova měla ustoupit nově budovanému koridoru. V jsem zjistil, že vysokorychlostní trati by neměla ustoupit ale že zde byla jenom domalována olej z polizní rychlosti 80 km za hodinu a všichni jsme byli přesvědčováni o tom, že není možné tuto budovu zachránit, protože brání stavbě koridorů a modernizaci trati. Žádali jsme Ministerstvo kultury o prohlášení budovy za kulturní památku, protože na, demu, na budovu byla tehdy už vypsána demolice, respektive demoliční výměr a až teprve za ministrování pana ministra Besra došlo k naplnění tohoto dvouletého boje, kdy v srpnu tohoto roku nabilo prohlášení budovy za kulturní památku právní platnosti. My jsme dostali jeden z těch prvních pozitivních signálů o tom, že i na ministerstvu dopravy sedí člověk, který má vztah k historii ve chvíli, kdy jste projížděl s tím nad Orlicí a Panem Slamečku jste byl přesvědčován o tom, že budova musí být zdemolována a sám jste pochválil tuto budovu i naši iniciativu, tehdy jste možná ještě o ní tolik nevěděl, že je potřeba tuto budovu krásnou zachránit a velmi se mi líbila vaše věta a vaše reakce, nevím, jestli budu přesně interpretovat, když se hovořilo o tom, že jsme žádali, aby k této budově byl postaven podchod a někdo to špatně interpretoval jako tunel a vy jste řekl, tak prosím vás, tunely mi nestaví. Takže já věřím, že se dočkáme rekonstrukce této překrásné budovy, která má v sobě zakleto tisíce příběhů a tisíce, tisíce duší, které se tu loučily, zdravily, plakaly a vítaly. A je mi nesmírnou ctí a velmi si toho opravdu vážím, že i v dnešní době která až tak úplně památkám mnohdy nepřeje a společnost úplně na principech úcty uh, k historii v současné době nestojí, že jste se našli právě vy dva členové vlády, kteří řekli, ne, tuto budovu je skutečně nutno zachránit a modernizovat. Já vám tímto děkuji ještě jednou a budu se těšit na případnou další spolupráci v případě diskuzí o využití budovy. Stejně tak i vítáme uh, vyhlášení nebo prohlášení e, o existenci Meziresortní komise, ministerstva dopravy a ministerstva kultury, která by měla koordinovat další budoucnost této stavby. Děkuji vám ještě jednou a myslím si, že vám dvěma zejména zaslouží velký potlesk. Dobrý den, já děkuji za, ta, za ten krásný potlesk. Já bych jenom chtěl říct, že meziresantní komise nebude ustavená, ale že už byla ustavená před několika měsíci a že už pracuje a první výsledky její práce už jsme dnes prezentovali na radnici panu Starostovi a všem přítomným, samozřejmě i panu, panovi Martinkovi. Já bych chtěl říct, že jsem měl to štěstí, že jsem se stal ministrem kultury ve chvíli, kdy odborníci kteří posuzují historičnost budov a význam památek pro budoucnost i pro historii, tak rozhodli o tom, že s platností potvrzují po plýny těch administrativních kroků, to, že by budova nádraží v na korlici měla být ponechána tak, jak byla v tom prvním rozhodnutí pojmenována kulturní památkou. Kulturní památkou České republiky. Samozřejmě, jedna věc je říct, ano, bude to kulturní památka. Druhá věc je říci, co s ní, co s tou kulturní památkou a s kulturní památkou udělá. To já jsem velice rád podepsal toto rozhodnutí a hned týden na to jsem oslovil ministra dopravy Víta Bártu v této věci. Protože jsem si byl vědom, že jedna věc je zachovat kulturní památku a druhá věc je bránit kultuře provozu na železnici, která má mít maximální podporu a je to určitě skvělá varianta pro přírodu proti silniční dopravě. A my jsme si museli mezi sebou vyříkat a pan ministr se svými odborníky, zdali nám stojí za to skutečně neustoupit, nádraží budou nádraží fustit na to rolicí ponechat na tom místě, kde je a přitom nesnížit komfort cestujících na budoucí nové trati. Nejenom komfort cestujících, ale i komfort pro občany místa, to znamená komfort při odbavení, komfort při přechodu tratě pro děti a pro ostatní občany a povedlo se nám najít určitý stupeň rovnováhy. Takže první, první výstup té mezirezertní komise je ten, že skutečně budova nádraží ta stará, která se teď nacházíme, není možné ji použít občelně pro tu novou tráť. Na no, základě přání města, regionu a většiny občanů prioritu musí dostat koridor, musí dostat tráť a samozřejmě obslužnost mezi Prahou, Prdém a dalšími městy. My jsme dnes na začátku v podstatě toho, jak budou využít. Na tiskové konferenci jsme říkali, že budeme vděční za každý náměr. Jedno je ale jisté, že ministerstvo kultury, které prohlásilo tento objev za kulturní památku říká, že B. Říká, jak pomoci pomoci sfinancování vlastníkovi v současné chvíli Českým drahám, jak České dráhy budou přistupovat k zachování této památky nejenom tím, že zde postaví koridor, ale zároveň pomohou naplnit zákon této země a postarají se jako vlastník o kulturní památků. Požadovali jsme po regionu, to znamená po panu henkmanovi Martínkovi, po panu starostovi, aby Tady kouštičáci tu budovu měli ponecháno, aby dali náměty, jak dále její, její provoz a její využití naplnit. My jsme připraveni z pozice ministerstva kultury, ministerstva dopravy, investici do této budovy, záchraně této budovy, ale to vlastní ošívení té budovy, tu náplnu, to bych prosím nechal na regionu, to bude další práce pro Mezirizovní komisi a mezi tím budeme chystat jednak finanční projekt a jednak projekt naplnění toho dalšího jejího bytí. Jsme moc potěšení, že nejenom ministři řeknou, my to uděláme takto, ale že i zástupci regionu, jak kraje, tak obce, řekli ano, my jsme připraveni se podílet na budoucím využití a na budoucím provozu té budovy. Takže. Děkuji za to velice želé přijetí a vy že život dělat všechno pro to, aby k tomu, co tady dnes říkáme, jsme velice rychle přistoupili i z té praktické stránky věci a jim přeji panu ministrovi, jak ten koridor se podaří postavit co nejrychleji, nejtejně je Tak, já musím... Já musím poděkovat nejenom za všechen ten potlesk a za slova chvály, které tady zazněly. Já si dovolím především zopakovat ty klíčová fakta. Tak za prvé opravdu, jak jsme řekli, ženatka, když jsme vstoupili na nádraží, vlak přes kulturní památku pojede. Za druhé, nicméně už příští rok začneme stavět. Na tak, abychom zrychlili dopravu v tomto úseku, který si jednoznačně zaslouží rychlou investici. Připomínám, že se nám podařilo najít takové technické řešení, které zachová nejenom kulturní památku, ale přesto pendolino. Zde bude jizdit maximální, tedy 160-kilometrovou rychlostí, a ostatní vlaky zde budou jezdit 130 km rychlostí, jinými slovy řečeno našli jsme vyvážené řešení, které není prospěšné jen kultúře, ale i dopravě. A samozřejmě je pravdou, že budeme složitě hledat využití této budovy, protože z jedné strany zde bude velmi rychlý intenzivní provoz, z druhé strany musíme počítat s tím, že pro využití této budovy bohužel nemůžeme jaksi zachovat ten původní účel, protože zrychlení, efektivita plus další bezpečnostní otázky neumožňují, aby tato krásná nádražní budova jaksi dále sloužila svému, svému účelu. O to více jsem velmi rád, že pan starosta pan Hitman přislíbili, že se ekonomicky budou podílet na tomto projektu, který bude vyžadovat nejenom investici z hlediska opravy, ale i z hlediska provozu. A já jsem nesmírně rád, protože dneska se zde potkáváme v takové zvláštní atmosféře. Já ještě před volbama s panem Dianem jsem o tomto problému slyšel. Pan je, je dnes je... Nejenom z pozice věcí veřejných, ten, který se na mě mračí, jestli konám, ale zároveň ten, který je šéfem té meziresortní komise, která musí teďka dohlídnout a postupovat tak, jak jsme si slíbili. A to je samozřejmě věci milé, tak jak se jednotlivé aktivity, jednotlivé snahy potkávají u konkrétních výsledných kroků toho, že. Příští rok začneme stavět a zároveň pan ministr e, Beser dá prostředky na, na studii stavebně historickou k tomu, abychom mohli i v této budově konat ty konkrétní kroky vpředu. E, e, já ještě jednou všem moc děkuji děkuji panu ministrovi e, Děkuju děkuji všem snahám i těm petičním, protože to, že e, vůbec zde dneska stojíme, tady už jsme dneska stát nemuseli. A ta budova tady už možná vůbec nebyla. A to, že kus té historie tady zůstal, kus té historie zůstal i za celou určité historie, tak já jsem dnes rád, že při tom kompromisu a toho, té reality, která tady je, je něco, co, přiznávám můj vzor, Karel IV., z jedné strany stavěl ty cesty a z druhé strany stavěl ty kostely. A je pravdou to, že... že pro české dráhy, pro, pro, historiu, pro his, historii a kulturu českých dráh. Zachování tohoto krásného nádraží je takovým symbolickým kostelem, symbolickým místem, ke kterému, ke kterému i současná veřejnost a především e, ty naši e, členové českých dráh mohou se ohlížet, jaká ta, jaké to jejich povolání má krásnou historii, jakou to... Jejich povolání má krásnou kontinuitu, že tady bude to pendolíno jezdit 160 km, a přesto tady bude stát ta budova, která obsluhovala tu dopravu před mnoha a mnoha lety. Děkuji. Dál slovo panu Hitmanovi Radko Martinkovi. To nejen z toho důvodu, že je Hitmanem, ale také proto, že se několikrát vyjádřil aby se to tady zesnělo a možná, že to znovu dneska potvrdí, že kraj nás, iniciativu, ani město, Usňa Turlicí v, v tom nenechá, takže pane pane dovolte já vám na slovo děkuji. děkuji. já jenom krátce, já bych chtěl oběma ministrům poděkovat za to, co tady vidíme. Tak, jak jsem už říkal, už na radnici není běžné v našich podmínkách, aby dva ministři řešili společně jeden problém, byť dejme tomu marginální, ale myslím, že je důležitý ten symbol. Jsem vděčný za to, že se bude dál stavět koridor, jsem vděčný za to, že tahle budova zůstane, nakonec jsem historik, že tak konec bych nebyl vděčný. A Pardubický kraj zcela určitě, tak jak už to přislíbil několikrát, bude spolupracovat s městem, pokud bude využití této budovy z hlediska turistického roku máme určité grantové programy, kterými to můžeme podpořit. Stejně tak na památky máme být mnohem drobnější prostředky než má Ministerstvo kultury, ale také máme určitý grantový program, který může přispět. Teď dovolte, abych dal slovo panu starostovi Petru Hajkovi. Já opravdu jenom velice krátce, protože všechno tady bylo řečeno, všechno tady padlo. Spíš to odlehčím, Pan ministr kultury mě bude rozumět. Já jsem sice člověk spíš kulturní ražení, ale dovolím si použít sportovní terminologii. Dnes na radnici byl pomyslný míček odpálen z týčka, leží nám na fervejí. Víme, že jdeme společně ke druhé ráně a naší snahou bude janku zahrát v paru. Děkuji. Já jsem tomu dobře rozuměla, co jste řekl, znamená to, že vy plánujete, že tato budova nebude výpravní? Bohužel nebude, protože ty technické podmínky, ale i bezpečnostní podmínky v momentu, kdy tímto místem budou projíždět vlaky výrazně ještě rychleji než v současné době, kdy budeme muset upravit celou potrať tak, jak je, tak dokázali jsme najít takové řešení, že tady nemusely připrožďovat, to byl vlastně ten původní úvod, proč byla ta vize zvořit tuto budovu, protože, protože narovnání té trati pro to, aby tady vlaky mohly jezdit rychleji, je nezbytností a zde bude docházet k velmi zásadnímu technickému řešení, které umožní zachování této budovy a přesto Přesto zde pendolína budou moci jezdit 160 km rychlostí. Je nutno si říci, že každý, každá minuta, na kterou my se snažíme získat na železnici, je naprosto zásadní k tomu, abychom omezovali silniční přepravu a podporovali jsme železniční přepravu, protože každá minuta v tom součtu kilometrů, která je z Prahy k příkladu do Ostravy nebo z Prahy do Brna, vytváří ten základní konkurenční otazník kde dnes rychlost je často podstatnější než vlastní náklady na přepravu. A tak jako u příkladu výstavba železnice a oprava železničního koridoru z Prahy do Českých Budějovic znamená v následujících několika málo letech to, že z hlavního nádraží v Praze do Českých Budějovic se jednoznačně přesunete výrazně rychleji, než, než když pojedete autem. Tak stejně tak, ku příkladu, toto místo z hlediska opravy je zásadní o to, aby jsme o přibližně 3 minuty zkrátili cestu z Prahy nejenom do, nejenom do Ostravy, ale i ku příkladu do Brna. Toto je naprosto zásadní místo z hlediska dopravy, železniční dopravy v České republice. I z tohoto hlediska, z tohoto významu. Já jsem velmi rád, že i když jsme našli to závažné technické řešení, tak přesto příští rok začneme stavět. I to je pro českou dopravu, pro místní občany, pro pana starostu velmi důležité. A to, že jsme našli takové řešení, které je, je, které je s úctou ke kultuře a přesto nebrání novým trendům a potřebě stále rychlejší společnosti, což možná i v tom paradoxu, jako úcta k historii a přitom přesouvat se rychleji jsou zajímavé symboly, které se v tomto zajímavém místě budou o to více protínat. Děkuji, Vy jste říkal, že se ta studie zhledá učenitost, nebo Tak já bych upřesnil, Stavba, o které hovoří pan ministr Várta, je stavba koridoru. To je věc, která je financovaná ministerstvem dopravy a já bych. To důle, důle. A Mohu podle svého poněti. <laughs> se všechno to... <laughs> Ne, rozuměl jsem velmi dobře. Ale e, napadlo mi při hovoru e, pana ministra Bárty, že by bylo dobré toto upřesnit. To znamená, jedná se o koridor o obslužnost no. ústí na to ulici, o, o, o nádraží, to budoucí to nově obslužné. To, co je v této budově jako primárním zadáním pro meziresortní komise na podzim o prohlášení památky, kulturní památky tohoto nádraží, tak bylo, aby meziresortní komise uvažovala o maximální využitelnosti této budovy pro obsluhu. Bohužel to nelze z technických a bezpečnostních důvodů v žádném případě udělat. My začínáme na ministerstvu kultury, okamžitě uvolňujeme prvních 150 tisíc korun na stavebně historický průzkum této budovy, co ta budova unese, aby mezirezolutní komise a samozřejmě i spěním všech iniciativ mohla navrhnout to, co zde ve finále bude. To znamená, další finanční prostředky půjdou podle toho, jaký projekt, jaká náplň té budovy v podstatě do budoucna. Bude. Samozřejmě, že uvolnění prostředků, o kterých také hovořil pan minister Bárta, příštím roce je věcí v tuto chvíli o tom součinnosti ministerstva kultury a ministerstva dopravy. Musím říct, že vzhledem k investici, kterou navíc bude ministerstvo dopravy dělat do koridoru, bude toto z převážné části úkolem mého ministerstva a programu, které jsou v našem, v našem resortu. Dále je potřeba říct tu věc, že jste říkala, že toto nádraží nebude výpravní. Já bych si strašně přál, abychom tu náplň našli, abychom finance, které vidím, které vidím tak aby byly účelně využity, a aby nebylo výpravní, když teda nemůže být výpravní, aby bylo nadále výpravné. Závěr, abych dal slovo panu Pavlu P. prezidentovi asociace Združení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví. Prosím, Já děkuji. Já bych chtěl říct jednu věc. Zřejmě pan ministr kultury netuší, že pan ministr Dopravy přepravil po ještě jednu spolupráci, která si nastane mezi vámi. A, a za to bych chtěl zároveň poděkovat pan ministru Dopravy, že za začal jednání ohledně VLEČKY v Kyselce. A tady samozřejmě vidím prostor, zase podprost pováci vás volu, protože v tuto chvíli nesetáváme, 10 000 na petici, základně vás někdy Myslím, že to bude dohromady velice fungovat. A já vám děkuji za to, že jste první minister, který začal jednat o to, aby, aby doprava mineráry byla na a bali se jenom, jenom doplním, že to je pilotní projekt pro podporu CD-Carbo, abychom dostali více více přepravy na, na je, železnici a musím říci, že tak, jak s jednotlivými hejtmany jezdím do krajů, tak v novém roce jsem byl s panem hejtmanem Karlovarského kraje společně uh, v Kyselce uh, a já, když jsme dneska pili tu matony u pana starosty, tak jsem si na to vzpomněl. Děkuji vám, pane profesore. Já, já vám taky děkuji za to, že jste takhle to rozjel. <laughs> tak bych jenom chtěl pana profesora usvědnit že nejsem překvapen tím, čím budu osloven a chtěl bych zde jednu paralelu. Víte, a, toto nádraží, tato budova má ještě při tom všem neštěstí, velké štěstí, v jakém je stavu, na rozdíl od lázní kyselka, ptáme samozřejmě to rozhodování, bude mnohem těžší, ale přístup ministerstva do dává naději. Jsem informován rovnější s panem hejtvanem Novotným, jsme na toto téma nejen s tím hovořili. Tak teď bych dal Jan Pokorný, odesky, není dobrý den, pan ministři. Poprosím o odpovědi na dva stručné dotazy. První z nich je, v říjnu loňského roku jste tedy deklarovali poprvé to, že se pokusíte budou zachránit. Tehdy bylo řečeno, že finanční prostředky budou uvolněny zejména z avarního fondu Ministerstva kultury, nikoli z Ministerstva dopravy, tam nebyla řeč ani o koruně, a s možností financování z EU. Takže můj první dotaz je, jak to momentálně vypadá s možností financování záchrany této budovy. Zatím padlo krátce 50 tisíc. No, nějaký tak prosím, kdybyste dobře poslouchal, tak na nějaký průzkum, ale stavební historické průzkum, což je velmi důležité a odborné stanovisko, které potřebujeme získat, abychom věděli, co si můžeme v této budově s odpoštěním dovolit z jiného stavebně historického hlediska. To za prvé. Není to jenom 150 tisíc korun, zkuste říct starostovi, aby ho okamžitě uvolnil, čili je to 150 tisíc korun českých, které by nám měly během třech měsíců říct si, co můžeme v této budově dále dělat a vymýšlet. Zdroje, které má ministerstvo kultury na ochranu historického dědictví a kulturních památek, tak jsou rozděleny, jsou možná je čerpat ze čtyř základních programů. Já jsem řekl ten nejrychlejší, který může nejvíce ovlivnit vedení ministerstva, je eh, havarijní program, ale my v tuto chvíli stojíme v budově, kde nemusíme okamžitě eh, zahajovat havarijní eh, sanace a havarijní opravy, čili bychom sami porušili i pravidla tohoto programu a to takovýto projekt, který má podporu dvou ministrů, si v žádném případě nemůže vyvolit. Pozitivní zpráva, kterou jsme na podzim nevěděli a o které můžeme hovořit a hovoříme, je to, že během třech, čtyřech měsíců bude specifikována a vypsaná další, mám pocit, že už pátá výzva tzv. norských fondů Evropského hospodářského na prostoru a ministerstvo kultury má v tom před, jaksi, předkole přiděleno 18,3 milionů euro, což je částka, která bude moci podpořit mnoho takových projektů, jako je právě záchrana, budou jich to věcí, ale musíme najít duchapové využití a duchapovým A samozřejmě v dalším můžeme hovořit e, o tom, že kdo je vlastníkem e, kulturní památky, v současné chvíli jsou to české dráhy, za její stav jsou zodpovědné české dráhy, a já slibuji, že e, z prostředků a prostřednictví Ministerstva kultury a platných programů a zákonů budeme nápomoci. Druhý úplně stručný dozas, který směřovám spíš na pana Bátu, Hovořilo se o tom, že výstupem mezi rezortní komise je skutečnost, že tato, tato budova nebude nadále výpravní v té nové podobě. S tím souvisí dotaz, který tady ještě dnes nepadl. Počítá se tedy s výstavbou nové výpravní budovy, nebo s jakým řešením přišla v tomto veru mezi rezortní komise? Tak toto téma se nedotýká mezi rezortní komise a celý projekt v rámci rekonstrukce v následujících týdnech představíme. Je zapotřebí říci, že dvou miliardový projekt, který tady zahájíme příští rok, zaslouží trošku ještě jiný formát, než, než jenom úhel tato byť významné budovy a byť zásadní otázku, která se tohoto nádraží dotýká. A dámy a pánové, já se musím rozloučit, vám se máme dnes nabitý program a já ještě jednou mám potřebu na závěr poděkovat paní režisérce, panu ministrovi, zprávě železniční dopravní cesty, panu Heitmanovi panu starostovi, rezortní komisi, že místo toho, aby se tak jako často slibovalo a nic nedělalo, takže se intenzivně pracovalo a pracuje a že všichni ustupují ze svých pozic, všichni musí hledat určité kompromisy, které jsou věci prospěšné a a historie a přesto pokrok a rychlost se dokážou v tomto nádherném místě otkat. Moc mi že je to